Matemaattisia olioita me ei pystytä ottamaan käteen toisin kuin jotain kemiallisia liuoksia tai muita vastaavia, me voidaan käsitellä niitä vain erilaisten esitystapojen eli representaatioiden kautta. Eli esimerkiksi murtoluku yksi neljäsosa on esitystapa rationaaliluvulle, ja sitä voidaan kuvata myös muuten, kuten nyt esimerkiksi lukusuoralla tai palana kakusta tai ajattelemalla, että jotain jaetaan. Tutkimuskirjallisuudessa on aika vakiintunut käsitys siitä, että monipuolisten esitystapojen käyttö on, on oleellista äh, tehokkaan ongelmanratkaisun oppimisessa. Mutta sitten toisaalta taas niin monien esitystapojen, erityisesti niiden välisten yhteyksien luominen on todella haastava tehtävä. Eli se ei ole helppoa. Tämä asia korostuu matematiikassa, jossa me ei voida suoraan käsitellä näitä olioita, vaan pelkästään näitä esitystapoja. Eli me tarvitaan tämmöinen vahva verkko näiden eri esitystapojen välille. Yksi tapa jäsentää tätä asiaa on tämmöinen David Tollin. Matematiikan kolmen maailman viitekehys. Jos nyt mietitään sitä äsken mainittua yksi neljäsosa, niin tässä toolin kolmen maailman viitekehyksessä ensimmäiseen maailmaan kuuluisi tällaiset erilaiset mielikuvat, kuvat, konkreettiset esineet ja eleetynä muut, jotka kuvaa tätä käsitettä neljäsosa. Nämä voi olla esimerkiksi palanen kakusta tai lukusuora. Toolin toinen maailma on sitten symbolien ja prosessien maailma, eli sinne kuuluu esimerkiksi nämä murtoluku- ja desimaalilukumerkinnät ja näiden yhteenlaskut ja kertolaskut. Toolin kolmannessa maailmassa on kyse tiedematematiikan näkökulmasta, eli esimerkiksi algebrallisesta rakenteesta eli rationaalilukujen kunta, johon tämä, sitten tämä kyseinen yksi neljäsosa kuuluu, ja miten siellä määritellään esimerkiksi näiden rationaalilukujen yhteenlasku. Nyt kun me katsotaan näitä kaikkiin maailmoja, niin on ikään kuin monta syytä, minkä takia matematiikka menee niin kuin se menee. Esimerkiksi näiden rationaalilukujen yhteenlasku niin voidaan nähdä siirtymänä lukusuoralla tai kakkupalojen yhdistämisenä tai sitten opittuina laskusääntöinä ja laventamisina tai sitten kolmannen maailman näkökulmasta katsotaan määritelmiä ja aksioomia siellä matematiikan teorian sisällä. Jos nyt ajatellaan esimerkiksi lauseketta A plus B toiseen, liikkumalla pelkästään sen symbolisen maailman sisällä saattaa herkästi tulla mieleen, että se on sama asia kuin A toiseen plus B toiseen. Käyttämällä kuitenkin toista representaatiota, eli tätä toolin ensimmäistä maailmaa, piirretään kuva siitä tilanteesta, jolloin tällaista mielikuvaa luultavasti ei pääse syntymään. Oppilaille tämmöinen erilaisten esitystapojen yhdistäminen saattaa olla hankalaa. Opettajalle tämä on kuitenkin oleellista semmoista rakenteista tietoa, jota opettaja työssään tarvitsee. Tutkimuskirjallisuus nyt ei kuitenkaan ihan yksiselitteistä kuvaa anna siitä, että mikä merkitys tällä nyt sitten on sille opettajalle. Itse kuitenkin ajattelisin niin, että, että tämmöisen tiheen verkon luominen on opettajalle tosi tärkeää siitä syystä, että kun esimerkiksi ohjataan sitä oppilasta ja yritetään päästä kiinni hänen ajatteluun ja argumentaatioon, niin saatetaan huomata esimerkiksi potentiaalisia tapoja ratkaista se ongelma. Eli olisi erityisen ikävää, jos joku tämmöinen potentiaalinen tapa ratkaista se ongelma jää huomaamatta sen takia, että opettajalla on mielessään eri esitystapa tai eri ratkaisutapa. Tällainen tieto voi auttaa opettajaa tulkitsemaan sitä oppilaan ajattelua. Eli nyt esimerkiksi löytämään mahdollisia ristiriitoja siinä oppilaan ajattelussa tekemään ne näkyväksi, taikka sitten huomaamaan oppilaan johdonmukaisia ajatusketjuja ja kannustamaan siinä eteenpäin. Tätä voi käyttää ihan opetusmenetelmänäkin, eli opettaja voi kehottaa oppilaita piirtämään kuvan esimerkiksi lausekkeesta. Tällöin oppilaat saa itse oivaltaa sen, että mistä tässä oikeastaan on kyse. No, tällaiset vahvat yhteydet näiden kolmen maailman välillä voi toimia ennaltaehkäisijänä tai lääkkeenä tämmöiselle tilanteelle, jossa meillä on sirpaleista tietoa, eli sellaista tietoa, joka ei oikeastaan yhdisty mihinkään, saattaa olla osittain jopa ö, väärinkäsityksiä tai sellaisia yleistyksiä, jotka toimii vaan paikallisesti, eli toimii jossakin tilanteessa, mutta ei jossain toisessa tilanteessa. Tällainen sirpalemainen tieto tai käsitykset saattaa johtaa väärinymmärryksiin. Että esimerkiksi joku asia toimisi yleisemmin, kun se toimiikin oikeastaan vain paikallisesti. Eli esimerkiksi, että luku suurenisi aina kerrottaessa, joka toimii kyllä tietyillä luvuilla tai lukualueilla, mutta ei suinkaan kaikilla. Olisin kuitenkin aika varovainen tulkitsemaan tämmöisiä käsityksiä suoraan virhekäsityksiksi. Voi olla usein kyse siitä, että asiasta ei ole ollenkaan käsitystä tai hyvin hajanainen kuva, jolloin oppilas vaan antaa esimerkiksi koepaperin jonkun vastauksen. Tällainen näiden eri maailmojen välinen yhteispeli on oikeastaan leivottu opetussuunnitelman perusteisiin. Eli ihan siellä varhaiskasvatuksessa ja alaluokilla puhutaan paljon konkretisoinnista ja välineistä, ja sitten toisaalta varsinkin vuosiluokilla 1-6 myös matemaattisten merkintöjen oppimisesta ja niiden käyttämisestä. Myöhemmässä vaiheessa sitten mukaan tulee jonkin verran myös tämmöinen todistusajattelu, ja matematiikan näkeminen logisina rakenteena, joka on jo yhteispeliä sitten tämän kolmannen maailman kanssa. Saattaa näyttää siltä, että nämä kolme maailmaa näyttäytyy ikään kuin hierarkkisina ja edetään aina alakoulusta konkretian kautta sinne yläluokille symbolien maailmaa yliopistoon formaaliin matematiikkaan. Näin yksinkertainen tämä kuva ei kuitenkaan ole jo pienet lapset pystyvät tekemään teoreettisia perusteiluja sille, miksi kahden parittoman luvun summa on parillinen. Esimerkiksi jos tulette Matematiikan ja Tilastotieteen laitokselle seuraamaan, miten matemaatikot toimii, niin saatatte nähdä, miten he elehtivät ja piirtävät esimerkiksi tehdäkseen niitä matemaattisia väittämiä toisilleen näkyväksi. Voi oikeastaan ajatella, että nämä matematiikan kolme maailmaa on kaikki läsnä, kun me tehdään sitä matematiikkaa, ja ne on oikeastaan vain eri tapoja lähestyä sitä samaa matematiikkaa. Esimerkiksi nyt pienetkin lapset on pystynyt laskemaan vektoreilla ilman, että he tietävät, mikä vektori on, kun heillä on ollut käytössä aarteen jossa on sinisiä ja punaisia nuolia.